بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا ضيوفنا الاعزاء، الجمهور الكريم، مرحبا بكم. يسعدنا اليوم تواجدكم معنا في هذا التحضير الكريم. بالمناسبه نرحب بضيفنا العزيز، استاذنا ووالدنا جميعا، عميد الاساس المخضرمين، الاستاذ فاضل محمد الاشرافي. نقدر وننون تضحيات الاحسان التي قدمتموها في ميدان النظام والثقافه والفكر. المحترمه السيده فاطمه الشهضه نائب رئيس جماعه العرائش، شكرا على دعمكم وجهدكم الماخوذ من جدول انشغالات انشغالاتكم المهمه لحضور هذه الوصيه. شكرا للاستاذ عبد اللطيف الحفيدي على انقراضكم في سلسله التوقيع واللقاءات الثقافيه التي تنظمها جميع تهانينا الصادقه بهذه التجربه في مجال التاليف والابداع الفكري. الف مبروك على هذا الانجاز العظيم ونتمنى لك المزيد من التميز. شكرا للاستاذ عبد السلام تذوي لتواجدكم معنا اليوم الاخ منير تذوي مثال آه، خلوق الصديق الوفي أيام الدراسة الجامعية، آه شكراً على قبول الدعوة. آه شكراً للأستاذ محمد العزي، نرحب بكم مجدداً، وبالشراكة الجديدة مع جمعية جميل جمعيتكم رشيد على لتوثيق تراث القلب والبحث السليم. شكراً للأستاذ بعمر ولجمعية الأمل للمتقاعدين والمسنين في عرائش على توجيههم. ترامز عمره أعضاء جمعيه أصدقاء للاتصال الاصياف انا صممت كنفي على انخراطهم الايجابي وتعاونهم الدائم في المشاريع الثقافيه للجمهور في إطار برنامج برنامج زياره تكريم دياسن سيتي يونيفرسيتي من على الاش تنظم جمعيه أصدقاء للاتصال الاصياف بتنسيق مع جامعه ديال التكامل المتقاعدين والمسنين نشاط ثقافه تقديم كتاب المطر المجهول